Så snart jag har loggat in på Canvas ser jag om det finns uppgifter som behöver bedömas i de kurser där jag är lärare. Det kan ju vara en kollega som ska bedöma och i så fall kan jag om jag vill dölja uppgiften så här genom att kryssa bort den. Tyvärr kommer den tillbaka när nästa student har lämnat in så det kanske inte är jättemycket lönt att kryssa bort dem. Det går att klicka här för att komma direkt till bedömningen men jag ska gå via kursen för jag vill visa några andra finesser. Så jag klickar på kursen. Och så väljer jag att gå till omdömesöversikten. Och här såg det ju ganska bedrövligt ut. Men jag börjar med att välja att jag vill plocka fram filtret för att visa efter modul. Och så väljer jag den modul där jag vet att uppgiften ligger. Och då såg den mycket prydligare ut. Nu får jag enbart de uppgifter som ligger inlagda i just den modulen. Här får jag nu en överblick över vilka studenter som har lämnat in den här uppgiften. Och oftast är det ju inte bara så här få studenter i en kurs och då kan jag också använda den här sökrutan för att hitta en specifik student. Om jag för muspekaren över så jag får de här tre prickarna så hittar jag en hel del funktioner. Och här finns en funktion som ofta är väldigt efterfrågad med det kryptiska namnet Policy för omdömespublicering. Den normala när jag bedömer en uppgift i Canvas det är att så fort jag har gjort bedömningen så skickas den ut till studenten. Men ofta när det gäller inlämningsuppgifter så vill man att alla studenter ska få bedömningen samtidigt. Och då väljer jag Policy för omdömespublicering och så bockar jag för att jag vill ha manuell publicering. Då kommer inga bedömningar att skickas ut förrän jag väljer att de ska skickas ut. Så jag sparar den inställningen och då kommer det att stå manuell här. Sen klickar jag på de tre prickarna igen och nu väljer jag att jag vill gå in i SpeedGrader för att börja bedöma. Om studenterna har lämnat in som Word eller pdf så kan jag läsa arbetet direkt här på skärmen. och Jag kan också använda de här verktygen för att kommentera direkt i arbetet. Jag kan använda plopppubliceringen och klicka där jag vill lägga till en kommentar. Och sen klicka helt enkelt utanför utanför att spara den. Och Jag kan välja markeringsverktyget för att markera någonting som jag vill kommentera. och Så klickar jag här för att lägga till en kommentar. Och på samma sätt klickar jag utanför för att spara kommentaren. Om jag vill ladda hem arbetet i original så klickar jag här för att ladda ner det. Och om jag vill ladda hem arbetet med de kommentarer jag har lagt in inne i arbetet så klickar jag här för att ladda ner det med kommentarer. Om jag vill lägga in en mer övergripande kommentar så gör jag det i denna rutan vid sidan av. Här går det också att välja att bifoga en fil- eller att bifoga en inspelad kommentar. Och här är det viktigt att tänka på att jag även måste skicka den här kommentaren. Och det här blir lite konstigt, för vi har ju just ställt in att jag inte vill att det ska skickas ut några kommentarer. Men den måste ändå skickas, för annars kommer den att fortsätta vara osynlig även efter att jag har publicerat mina bedömningar. Det är också viktigt att veta att Canvas inte räknar det här arbetet som färdigbedömt förrän jag har fyllt i ett omdöme- antingen genom att fylla i rutan som i det här fallet är ett bokstav som bokstavsomdöme eller genom att välja färdig eller inte färdig om jag har valt den inställningen. Här hade jag ställt in en bedömningsskala med två steg och om jag skriver en två i den här rutan och sedan klickar utanför rutan så förvandlar Canvas helt korrekt tvåan till ett VG. Och nu äntligen så kommer det upp att den här bedömningen är dold. För ju nu när jag har fyllt i den här rutan fattar Canvas att jag är klar med bedömningen. Och då påminner Canvas mig om att jag ställde in för att jag ville publicera omdömarna senare. I listan här ser jag vilka som har lämnat in och vilka jag har bedömt och inte har bedömt ännu. Och jag kan välja vilken ordning jag får i den här listan genom att klicka på kugghjulet här uppe och välja alternativ. Det går att få listan Alfabetiskt eller efter datum studenterna har lämnat in, eller efter inlämningsstatus, det vill säga att jag får de som behöver bedömas först. Men jag är nöjd med mina inställningar och jag tar helt enkelt att gå vidare till nästa student. Här är en annan sak som är bra att känna till. Den här studenten har lämnat in två gånger. Förmodligen skickade han helt enkelt fel version första gången. Och om jag vill så kan jag gå tillbaka och titta på hans första inlämning. Men normalt sett så är det ju den nyaste inlämningen jag vill se, och det är den Canvas kommer att visa mig. Så jag tar helt enkelt och fortsätter med bedömandet. Och nu är jag färdig och har bedömt den sista studenten. Då klickar jag här för att komma tillbaka till omdömer Och då är jag tillbaka och jag ser att jag har bedömt alla. Jag ser på det här överstrukna ögat att det finns studenter som ännu inte har fått se sin bedömning. Och när jag för muspekaren över så jag hittar de tre prickarna så kan jag välja att jag vill publicera omdömen. Då får jag en liten orange plopp på de studenter som är bedömda men ännu inte har fått sitt omdöme. Och jag väljer nu att alla studenter ska få sitt omdöme genom att klicka på publicera. Och där var det klart. En allra sista grej, om jag klickar på rubriken så kommer jag direkt till uppgiften. Och Här finns också möjlighet att ladda ner inlämningarna om det är så att jag vill ladda hem dem och kunna läsa dem i lugn och ro offline.